Jistě si pamatujete na jeden z našich dílů zaměřený na převody a ozubená kolečka. Teď se k tím tak trochu vrátíme. V díle o převodech jsme zjistili, že pomocí ozubených kol lze převést jeden otáčivý pohyb na jiný. Větší kolo se v soukolí přitom otáčí pomaleji a působí na jiné větší silou. Co je ale soukolí? To nám vysvětlí kolega. Tamhle jde. Ahoj, zrovna tu mluvím o ozubených kolech a převodech. Můžeš nám prosím přiblížit, co to je soukolí? Ahoj, no jednoduše se jedná o mechanismus dvou nebo více kol. Můžeme se také setkat s pojmem pastorek, to je malé ozubené kolo. Pojď se mnou. Dobře, ocitli jsme se u exponátu, kde jsou nějaká ta ozubená kola vidět. Co mi k tomu tedy řekneš? Stojíme u exponátu Rozbíj sklenici. Počkej, proč mám rozbíjet sklenici? Ale ne, tenhle exponát se jmenuje Rozbíj sklenici. Aha. Hlavním úkolem je rozpohybovat mechanismus, který vypustí kuličku a ta následně rozbije skleničku. To nevypadá nějak složitě. To uvidíš. Tady jde hlavně o to soukolí a princip mechanismu. Věděla jsi, že převodový poměr mezi prvním a posledním ozubeným kolem je zde 1 k jednomu milionu? Nevěděla, co to znamená. Důležitá je velikost a počet kol v soukolí. Podle průměru kol a počtu koleček jsme schopni zjistit poměr otáček mezi koly. Tedy kolikrát se menší ozubené kolo otočí při jedné otáčce toho většího. Jinže tady je těch kol za sebou víc, takže pokud chceme zjistit celkový převodový poměr mezi prvním a posledním kolem, musíme poměry mezi všemi koly ještě vynásobit. Chápu. Tak to pojďme vyzkoušet. No, tak já myslím, že díky velkému počtu koleček a tedy i velkému převodovému poměru mezi nimi tu zas tak moc skleníček nerozbíjem, hm. viď? Hm. Jistě.